Tudorel Toader, reacție sarcastic la achitarea lui Pontă, întrebați la Cotroceni. Tudorel Toader, ministrul Justiției, reacționează scurt sublinierei sarcastic la decizia în de a achita pe Victor Pontă, în dosarul rovinarii Turceni, în care procurorii nu cerea sublinierea sea de închisoare pentru fostul premier. Întrebat de știri pe surse. Roce înseamnă această achitare, din perspectiva sa de ministru al justiciei. Pentru nea sublinierei conducerea instituției. Tudorel Toader s-a rezumat la un comentariu scurt, întrebat la Cotroceni. Comentariul ministrului Toader vine după ce joi, în pledoaria de la Curtea Constituțională, a afirmat ce în cazul Dna Curda chitrile subliniere -i abuzurile, în timp ce presubliniere dintele ignoră acest lucru subliniere i refuz să o demit pe Laura Codruca Covesic. Comentariul ministrului face trimitere sublinierea la faptul ce presublinierea din Teleiohani s-a cerut demisia lui Victor Ponta, în 2015, tocmai din cauza punerii sub urmărire penală în dosarul rovinarii turceni. Fostul premier Victor Ponta sublinierei Fostul senator Dan Nova au fost achitați, joi.